Vyhrál jsem motory. Chtěl jsem pomoct lidem. Moje rodina chtěla, abych se s ním podělil, ale oni jsou součástí světa, který jich chci změnit. Rozhodl jsem se nahrávat své nápady pro příští generace i pro sebe. Měl bych jim pomoct udržet směr a zachránit příšpatnými nápady. Nejlepší nápad teď je udělat si osu od přemýšlení, abych měl čistější myšlenky, až budu plánovat svůj plán. Procházka byla prospěšná, a podle mě na ní, že by bylo nejlepší podpořit charitu, která se orientuje na vzdělávání, Také by to mohlo být na stravu, vodu, oblečení, ale to vidím později. Důležité je jít krok za krokem, protože náhle změny nevydrží. Pokud bych zasel strom a byly ho kýblem vody, tak by nevyrostl, že by shynul. Proto je lepší začít malými kroky, zabránit arganci, aby přezá kontrolu nad mými činy. Dnes je pondělí. Přes víkend jsem koukal na filmy a poslouchal muziku. Měl jsem pocit, že nic neoblivňuje. Sám tady svém malém světěm. Měl bych si s někým promluvit, abych dostal zpětnou vespov. To je můj nejnější plán, promluvit se s někým. Mluvil jsem s rodiči. Nesl jsem ospokojení. Když jsem je zradil. Je to těžké. Je těžké takhle se překonávat. A snad je jich nebystří zliví. A možná budou i nadšení. Ale o tomhle jsem skeptický. Také jsem kontaktoval Charitu. Charitu v Africe na vzdělávání. Snaží se efektivně zakomponovat vzdělávání do jejich kultury. Dá možnost vypravit se do světa a dělat tam změny nebo a tohle je důležitější možnost, mohou zůstat a pomáhat vlastním rodinám. Mohou pracovat v těchto charitách, mohou pracovat ve výzkumu, mohou pracovat ve modernizaci farmaření, ale už vás nebudu nutit se nejdřív dohodnout, než to budu oslovovat. Dohodování je složitější, než jsem si myslel. Nějací investoři mají velmi firemní úmysly. Chtějí tam postavit velké farmy, kde se na sebe tlačí zvířata. ale chemicky poškozené hnojivem. Nevidí v Africe novou šanci lidstva. Nevidí v nich možnost udělat něco lepšího. Něco funkčnějšího, než je náš svět. Je to asi tak, jak v nich já nevidím smysl. Jaký je smysl dobrých činů, když je ani moje vlastní rodina? Moje rodina, která sice má své záměry tak jako já, ale zapomene na ostatní, zapomene na mě. Proč bych se snažil zlepšit tento svět, kterému na mě nezáleží? Nechce mě tu, nikdo mě tu nechce, nikdo mě nepotřebuje, nepatřím sem. Něco bych jim i dal, kdyby to potřebovali. Jenomže oni nic nepotřebuje. Co je smyslem existence, když se všechno obrátí proti vám? Váš vznik, vaše vlastní rodina, kde všechno není podle ní. Okradnout mě? Jsme <těk> zpětky kvetky svěroví, kteří myslí jenom na sebe. Jestli tohle je způsob, jakým rete, tak počkejte na moji sloveckost. Když by jsem použil změny bankovního hesla, pak možná by mi sebe vraždět na ten den zaklesla. Neměl jsem ploutit bez vesla, pak možná by mi to moje mysl nesla.